Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi o să vă arăt să faceți o libelulă din elastice. Ca să o facem avem nevoie de o icliță și gumițe de culori. Ca să începem o să facem o aripă. Luăm un elastic și îl învârtim de 3 ori. Acum iau două gumițe mov și o să scotă. Mai iau două gumițe și o să trec. Avem două găuri. Mai iau două gumițe, trec. Și avem trei. Și acum două mai mult ca să avem patru. Când avem patru găuri, o să facem un nod foarte încet. O să scot partea de dedesubt pe deasupra. Dar nu o să apăsăm. Și acum să facem același lucru iar. Iau o gumiță turcoaz și o să învârtem. O să învârtim de 3 ori. Iau două gumiță mof și scot. Și o să facem patru găuri. Două. Trei. 4 și, și o să facem același lucru acum o să facem aripile de sus iau un elastic turcoaz și îl învârt iarăt de 3 ori iau 2 gumițe și scot și o să facem 4 găuri la fel ca înainte. 3 și 4. Acum o să bag gălița în gumița asta turcoază. Așa. Și o să facem patru găuri. O să scoatem doar umeța turcoaz. Avem o gaură. 2 3 4 așa și acum o să luăm două gumițe și o să trecem tot ce avem așa și o să scoatem și o să facem un nod scoatem partea de pe deasupra așa Acum o să facem același lucru. Iau un elastic turcoaz și îl învârtim de 3 ori. Și facem 4 găuri. Două. 3 și 4. Acum o să bag giltsan, lița... gumița asta turcoaz. Două gumițe acum. Și avem o caură. 2. 3. Și 4. Și acum o să luăm două gumite și o să trecem tot ce avem. Facem nodul. Să nu scape. Și, deja avem aripile. Acum, să începem să facem corpul. O să luăm o gumiță galbenă și o să învârte trei ori. Iau acum două gumițe Și o să trec. Și avem o gaură. O să facem 8 gauri. 2 3 4 șase șapte și opt Acum o să scoatem partea de sus Așa, pentru să scape nimica și o să punem aripile. O să punem prima dată aripa mică, la urmă cealaltă, acum aripa mare, la urmă cealaltă, -și, și acum închidem. Să ne rămână așa. Acum iau două gumițe galbene și o să le trecem toate pe rând. Și la urma asta. Așa. Acum o să iau două gumițe turcoase. Și trecem. O gumiță galbenă, numai una. Așa. Și o să... Așa rămâne nivelul nostru. Sper că v-a plăcut tutorialul. Și acum nu închideți, că Vă să o salut pe câțiva abonați! Pa!